Statutární město Hradec Králové v tuto chvíli vypisuje výběrové řízení na pronájem dalších volněných startovacích bytů pro mladé do 32 let. Není to omezeno nějak bydlištěm troveným bydlištěm v Hradci Králové ani zaměstnaneckým poměrem vůči městu nebo dalším městským organizacím. Jedná se v tuto chvíli o 10 bytů velikosti 1kk a 36 bytů velikosti 2kk, které se nacházejí vlastně v lokalitě Třebež ve Slatojánské ulici a v ulici ve Stromovce. V tuto chvíli je zveřejněno výborové řízení na úředně se magistrátu a na internetových stránkách odboru zprávy majetku města. Každý ze zájemců může podat jednu přihlášku o jeden byt. Byty nejsou přiděleny konkrétně, v rámci losování se vylosují byty a jsou potom následně přiděleny velosovaným uchazečům. Cena nájemného za byt činí 45 korun 30 za metr čtvereční, což u Garzunky 1 KK činí cirka 1400 korun měsíčně a u dvoupokojového bytu někde kolem 2200 korun za měsíc. K tomu se připočtují samozřejmě náklady na energie. Přihlášky je možno podávat do 27.9. na formuláři, který je zveřejněn také na úřední desce a na internetových stránkách města. V rámci přihlášky musí žadatel splnit podmínky, tedy věk do 32 let, měsíční příjem hrubý 16 500 Kč měsíčně. Registrovaní partneři, manželé jsou považováni za jedno uchazeče musí podat přihlášku společně. Po zpracování přihlášek proběhne losování o uvolněné byty, losování proběhne 12. října v velkém sále Adalbertina od 9 hodin losování je veřejné účast uchazečů není povinná, při losování nejdříve proběhne kontrola čísel přidělených jednotlivým uchazečům a následně se losuje losuje se uchazeči o byty a zároveň se losuje i přiměřený počet náhradníků pro případně další uvolněné byty v tohoto roce